Όσον αφορά την Τουρκία, είναι τελικά ο παράδεισο ή η κόλαση των μεταμοσχεύσεων, Ο παράδεισο δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν θα πω ότι είναι και η κόλαση. Και τι εννοώ, Τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει μια εντατική προσπάθεια marketing τη Τουρκία ω φθηνό προορισμό ιατρικού τουρισμού. Με υποβοήθηση από κρατικέ υπηρεσίε, με εντατικό marketing στι χώρε τη κεντρική και Βόρειας Ευρώπη. Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Όχι μόνο στον τομέα τη μεταμόσχευση μαλλιών και σε άλλε θεραπείε. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πάνω από 200 κλινικέ που ισχυρίζονται ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι προφανέ ότι ανάμεσά του υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 καλέ κλινικέ. Σα πληροφορώ όμω ότι οι τιμέ εκεί δεν είναι ούτε χαμηλέ, ούτε πρόκειται για φτηνή διαδικασία. Και θα πρέπει να αναρωτηθεί ο υποψήφιο ασθενή που θα υποβληθεί σε μια μεταμόσχευση μαλλιών σε ένα φτηνό προορισμό όπω είναι η Τουρκία, ποιο είναι το πραγματικό κριτήριο για μια ιατρική πράξη. Η ασφάλεια. Και η ιατρική σιγουριά το αποτέλεσμα ή η φθηνή τιμή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η φθηνή τιμή θα πρέπει να είναι το τελευταίο που απασχολεί κάποιον, ο οποίος εκβάλλεται σε οποιαδήποτε επέμβαση. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ιατρικής ασφάλειας, αλλά και θέμα φυσικά αποτελέσματος, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικά.